ઓ વાહ ખૂબ બઈજ આપણી બજે આપણા મત દર્શક અને પાત્ર દર્શક ઓ આસ્થાના આવળા ડોક્ટર ડુગન ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેવા માટે ઓ બ્રિક ખૂબ કે ખાધીઓ મિત્રો એટલે દીધાતા રહીએ આપણે સંગત ધર્મ પ્રાર્થના બોલા તમે શકશો એ આ કારણે હવે ઓનો પ્રોટોકોલ 22 22 રાજ્યનો પરવેશ ઓરનતી કરેલો છે અને કારણે આપણે બાહી દઈએ બેટા આપણે રીઅલ સોફ્ટવેર હવે જે તાલીમની અહીંયા ઓર છે જે તે રાજ્યના અને લેટકો કરીને સાહેબ છે કે ત્યાં બેસ છે એટલે એવું ન કીધું કે તો આપણે તો હું કહેવા કે સીટો ફોટોગ્રાફીમાં કે રાજસ્થાન એટલે આપણે આ જે બેનર છે એ કોલેક્શન પર કે નિયાલ છે ને પાછળ બગલનો સરોવર અને નીચે બધા રાજ્યના દરેક દરવાજેરે આખો આખો સાઇટ પર સિગારેટનું ફોટો લેવાય અને દરેક ફોટો ઈ લેવું વિવિધાવા એ કે આઈ બોલ છે પછી આ કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય એટલે સીતા આપણે બોલી જવા આજે કાંડો ફોટો સોના કે ક્યું છે એકદમ જ રીયલ સોરી આવો ભાઈ અને એક આયનામાંથી કોરો થી જે ને બહાર રાખો બાદ ઉજીય સેવી ભારતનો 900 કે ઈમારતી નકશાની અંદર ઉપરના ભાગે ઘમું એક કાસ્ટી છે કે નોર્થે પેઓ કે ઉપર કે ઓર્ડર છે એક આ કેમ કેસરી બરાય ઉપર ગયો ઓર્ડર ઉપર છે સફેદ લોકાય ઉપર અને નીચે ગ્રીન બરાય ઓટો નકશાની વચ્ચે 75 અંજે દેખાવાનો છે કે નકશા ઉપર પણ આપને ખબર છે કે 1 મો 175 જો એટલે 70 અને 50 હિમાલયના લોકો એકા જેમાં બાંધેલો છે એ લોકો પાસે એટલે આવાસી ઉપરથી અથવા ઉપરથી જોશો તો ભારતનો નકશો દેખાશે એટલા કલરમાં દેખાશે પટ્ટા એસેલી સફેદ ગ્રીન અને બાકી 75 લકે જે કે આ એક નો કાર્યક્રમ એ જુડાત્રા કાર્યક્રમ આપણે કરવાનો છે ત્યારે બરાબર એવા કે આપણે બે થી અઢી માં બહુ બધો વાંકે જે પછી આપણે સૌ દરેક મિત પોતાનો ફોટો પાડવાનો છે આજે નાની ઈ કાર્યક્રમ નાસ્તો ઓકે પછી બરાબર એ પણ દરેકેટ આપવામાં આવશે 到頭 રાજ્ય અમુક વસ્તુ છે Eu vou fazer isso também. Eu vou fazer a brincadeira aqui. Tá bom. हम तवज्जो ये के अरिमे नदी पर वो जो डिजिटल मांगे का हम ये आए वो मुकद्दर है ये मिल मुकद्दर है अरे सबको ताकि ये आपसे तक ये होते आज ये बात है तो हम किताब बात पर आगे बढ़ते हैं टाइम के आप आगे जाइए शुभ कामनाएं देते हैं the yeah. ને તમે શબ્દ બોલો રાજ્ય ગુજરાત તો એની પાછળ કીધું